الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحن نطلق الآن أخطر علامة للمهدي المنتظر على الإطلاق وأخطر علامة تأتي هي انهيار السد العالي في مصر لأنه هو سد يأجوب ومأجوب الذي يأتي مع السيد المسيح مباشرة كما قال في إنجيل متى إصحاح 24 أنه سوف يأتي أنبياء وأدعياء كذب كثيرون فنحن نلاحظ على الأنترنت الأن أن كثير مدعي المهدوية في أنحاء العالم فهذا يفسر لنا كل كلمة في إنجيل متى إصحاح أربعة وكذلك الأمر قال السيد المسيح بنفسه في هذا السفر قال في الإصحاح أربعة ان علاماته انه يأتي ابن الانسان ومعه الطفال يعني معه يأجوج اللي هو الطفال يأجوج اما مأجوج هو الجفاف فهي تدل على حركة المياه فطبعا هناك تفاسير خاطئة لا تؤدي بنا الى الحقيقة لهذا احنا غافلون عن علامات الساعة الكبرى الحقيقية حتى الان نحن في غفلة من علامات الساعة الكبرى الحقيقية لاننا تشوشت افكارنا بمفهوم خاطئ من الشيوخ الذين يطلقون ان يقوهما قوم وهم ليسوا بقوم لو رجعوا القرآن الكريم اياته ودبروا اياته بحكمة كده في سورة الكهف لو وجدوا ان السد هذا يعبر عن المياه التي خلفه لكن لا احد يهتم بهذا الموضوع ما انه من اخطر العلامات التي يجب ان نوصل الى حل لها قريبا جدا قبل انهيار السد العالي وبعدين السد الاثيوبي ده بيتمالى لينا واحنا مش دارين بالنا ان هو يقعد يتمالى يتملى لغاية لما يحصل له انهيار وتحصل زلزال عظيم في الفالق البحر الاحمر المتوسط يؤدي الى انهيار جميع السدود على النيل حتى السد العالي يتم انهياره ويجعله الله دكة ويدخل داخل فالق تبود التي مقام عليه السد العالي هو مقام على فالق جيولوجي يعني للأسف الشديد عندما اختاروا هذا المكان او هذا الموقع للسد العالي اختاروا فالق جيولوجي اسمه فالق تابوت فهو الفالق ده سوف يتسع ليبتلع السد العالي فطبعا احنا عايزين ايه نوثق الكلام ده والمعلومات دي نشوفها حقيقية ولا مش حقيقية أولا أنا باحث جغرافي ودارس جغرافيا واهتمامي بوطني له أولوياتي يعني له أولوية عندي من أي شيء وأنفقت جميع أموالي من أجل هذا البحث حتى أصل إلى الحقيقة وبعد وصولي إلى الحقيقة أنشرها لكم حتى تهتموا بهذا الموضوع ان هذا الموضوع خطير جدا إن لم نبحث فيه وهناك أراضي فيها آثار من آثار أيام البطالمه من إسكندر الأكبر وحتى الملكة كيلوباترا ولدي المعرفه بها الحمد لله ربنا وصلني ليها ربما تكون حقيقه أو أو كذب لكن لو حقيقه يبقى أنا أنقذتكم من خطر. قادم نحوكم اما لو كان كلامي كذب فلن يؤثر عليكم كلامي من شيء ويبقى ما السد العالي ولا حاجة تحصل ولا المسيح هيجي بالطريقة دي فما فيش مشكلة بالنسبة لكم لو انا كذاب انما لو انا كنت صادق فده المشكلة الكبيرة بقى لانك انت كده حطيتوا نفسيكوا حتى وحشة قوي بانهيار السد العالي ده طيب احنا ممكن نرجع لإيه طيب ممكن نفهم احنا نقدرش نسبق الزمن طبعا ونروح لسنة مثلا كذا عشان نشوف السد هينهار ولا لأ فعلا لكن في حاجات غيبية ممكن تؤدي بنا إلى نفس النتيجة أو قرينا نعتبرها قرينا ان الملكة كليوباترا هي دبة الأرض كما قلت لكم في السابق خلاص احنا نبحث بقى عن ملكة كليوباترا ما هي كانت في الماضي وموجودة دلوقتي في أحد المواقع برضو المشار إليها اللي أنا توصلت ليها بفضل من الله وذلك يعني ربنا رؤوف رحيم بيكم وانتوا مش مهتمين بهذا البحث كفاية إن احنا نسعى ونتدبر في آيات الله مع بعضينا كده. ونكونوا اخوة متحدين عشان نصل الى الحقيقة وتختفي بقى ارتفاع الاسعار ده ويأتي عصر الخير والنماء ويأتي المهدي المنتظر بهذه الطريقة الكويسة احنا نحفر ونقب ونطلع الملكة كليوباترا من مدينة الحمام اظن كلامي بقى مفهوم انا يعني مش بقول كلام غير مفهوم او اه يعني كلام يعني واضح كلامي واضح نطلقوا عن العلامه الاولى يأجوب ومأجوب ده هو السد العالي وانهياره ويباد لسان مصر ده في التوراة مكتوبة في سفر إشعياء 11 ياريت تراجعوا معايا بس عشان مش كل حاجة مكتوبة في كتب النصارى او اليهود ان هي كذب ومحرفة فما مسكوش هم كل كلمة وحرفوها لأ التحريف ده جاء من خارج الكتاب يعني كتب سليمة بتاعتهم مفيهاش أي عوار عليها لكن التحريف جاء من خارج الكتاب زي ايه يا أمل مثلا مثلا عندنا احنا هديكوا مثل من القرآن الكريم يعني سورة الكهف ليس فيها أي إشارة إلى أن يأوجوا موجودودود قوم ها. ولم يذكر الله في القرآن الكريم ان هم قوم لكن على الرغم من ذلك حرفوا الايات الشيوخ وقالوا ان هم قوم بغير علم او هدى من عند الله وهذا طبعا جاء من خارج الكتاب وليس من داخله كذلك الامر في الانجيل وفي التوراه هم محفوظين وإن الله نزل الزكر وإن له لحافظه يعني ربنا نزل الزكر وحفظه لكن التحريف يأتي دائما خارج الكتاب يدولك معلومات خاطئة ويقولك هي دي من الكتاب لكن أنا بقول المعلومات الحقيقية والصحيحة واللي هي بتفسر بعضها يعني إذا كان في الإنجيل بيقول كده ان المسيح ياتي ومعه الطوفان يأخذ واحد من الزارع ويترك الاخر وياخذ واحد من اللي ويترك الاخرى وهي دي علامة مجيئه الحقيقية يعني دخلتوا كده انتوا في عصر المسيح معناها طيب هيجي منين؟ هيجي من السد العالي ليه بقى انت بتقول كده يا امل؟ اول حاجه مطلع الشمس دي يعني معناها مدار السرطان تاني حاجه عندنا في كتاب ال عهد القديم في ااا اشياء 11 بيقول فيه ايه انه يبعد لسان مصر ويقول لك تمشي تعدي بقى بعد كده بالاقدام على النيل يعني تعبر النيل بالاقدام كمان يعني بعد الغرق ده يأتي الجفاف عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ياجوج طوله طول نخلة ومأجوج تلت أشبار اللي هو علامة على الجفاف إن هو هيكون المية فيه قصيرة جدا وكذلك الأمر يعني عندنا دبة الأرض وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها إنها تخرج ومعها كنزها وقال أيضا. وجهها وجه إنسان ولها أربع قوائم وهو تشبيه على تمثال أبو الهول الذي يفعله كل ملك فرعوني وكذلك الأمر قال أن يتكلم كل واحد بلغته وكانت كليوباترا تتكلم عدة لغات وهذا مثبت في التاريخ وفي حديث تاني بيقول إن هي خسرها خسر هرة وإذنها إذن فيل وكده تشكيلة حيوانات معنى كده إن هي كانت بتلبس ملابسها من الحيوانات جلود الحيوانات المختلفه ومن العاج على عاملا قرات على اذنها وكذلك الامر ان هي كانت تجلي وجه المؤمن بالعصا ان هي كانت تحييهم بالعصا وده مظبوط في مسلسل الملكه كليوباترا لما كانت بتتقابل الجموع الناس كانت بتحيهم بالعصايه وكانت تخطم انف الكافر وهو المجرمين اللي ارتكبوا اجرام بيعمل لهم علامه على انفهم فهو يعني من العلامات اللي هما كانوا يعملوا 111 مثلا على دراع السجين زمان عشان يبقى متعلم ان هو اتسجن قبل كده ثلاث شروط كده على دراعه عشان يعرفوا ان هو اتسجن قبل كده فكانت هي بتعمل علامه على انف الناس السجناء عشان لما يخرجوا برا بمعروفين دول ارتكبوا جرائم قبل كده لما الناس تشوفوا وعندنا كمان في حديث ثاني مش متذكر بالظبط بس هو يعني كل الاحاديث بتاعت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن دبه الارض تشير الى الملكه كيلو بطر. ولماذا بقى الملكة كيلواطرة تحديدا تكون عن نساء العالمين ان هي اللي تطلع وليه قلت يا امل هي دبة الارض لان الملكة كيلواطرة كانوا يبشروا في عصرها بالسيد المسيح في مجيئه الاول ولم تلحق مجيء الاول للسيد المسيح وجعلها الله مثل اهل الكهف حتى يتسنى لها ان تشاهد المسيح في المجيء التاني زي ما اليهود مأمنوش بيه في المجيء الاول لكن هيأمنوا بيه في المجيء الثاني لأن مكتوب عندهم في سفر إشعياء 11 في أول الكلام أنه سوف يأتي من صلب داوود ويأتي ويحكم بالعدل وبتاع وكل الكلام ده زي حكاية المهد المنتظر عند المسلمين وبعدين أشار السيد المسيح أن ابن الإنسان هيأتي فهو يعني مولود من أم وأب عادي زينا زيه في أي حاجة. يعني الإشارات كتيرة وعديدة لكن إحنا غمينا عيوننا وأصبحنا بقى نتابع بقى ابن عربي نتابع كتاب الجفر ونتبع هنا وهنا وهنا ونسينا القرآن والتوراة والإنجيل بيقولوا إيه اللي هي المصادر الأصلية لعلامات الساعة الكبرى فطبعا الشيخ يقول لك أنت يعني عارف الصلاة كامره هي تحددت كم رقعة في في القران هتقول له لا يقول لك خلاص بقى احنا قلنا اهو حددها بقى في السنه كده وكده وكده دي متوارثه يعني الصلاه من اول ما اتخلق يعني القران ونزله ربنا في الارض والناس بدات تصلي فالصلاه دي متوارثه كل يوم بيعملوها يوم ورا يوم ويوم ورا يوم عادي يعني لكن علامات الساعه الكبرى ما تشبههاش بالصلاه بقى يعني انت تفتي في علامات الساعه الكبرى بدون علم وبعدين تقول ده هو كده من عند هي دي بقى عشان مش مذكوره في القران يبقى انت جبتها اذا كان سيدنا محمد ما فسرهاش التفسير الصحيح وتركها كده كما هي مجهوله وغير معلومه فاحنا بقى نيجي نفسرها لازم نفسر صح وناخد من كل الاديان لان ربنا قال من امن برسله وكتبه واليوم الاخر يعني بيحسنا على الايمان بكتبه السابقه احنا جينا بقى لغينا الكتب السابقه دي بقى حاجه بسيطه جدا قلنا دي محرفه وما يجوز ان احنا ناخد منها فعشان كده اصبحنا احنا في ضلال وهم برضو ايه بينكروا القران فاصبحوا في ضلال برضو كلنا بنضل بعض ضلال شديد وكذلك الامر ان دبة الارض مذكورة في صورة النمل خصوصا ليه بقى عشان هي اصلا الصورة دي كمان تناولت اسمها ملكة سبق والملك سليمان فيها يعني برضو ايه يعني في اشارات كده يقول لك يعني عشان ايه تعرف برضو ملكه ملكه سبأ كانت كافره وكانت بتعبد الشمس من دون الله وبعد كده امنت بسيدنا ايه سليمان وكذلك الامر برضو لو حد قال مثلا كلوباترا كافره وكده لكن هتقام بالسيد المسيح وتصبح مسلمه فده من ايات الله ولازم ايات الله تاتي عظيمه على هذا النحو وغير المعتاد علينا وغير المألوف فهي دي المعجزة المعجزة أن تطلع كليوباترا مرة أخرى وتحيا من جديد وينهار السد العالي الذي هو من بنيان العظيم الذي لا يعني يعتقد أحد أنه يمكن انهياره وطبعا لازم ربنا يأتي على شيء عظيم فاحنا بنتتبع علامات الساعة الكبرى وبنأتيكم بكل جديد انتظرونا مكان كان معكم امل حسني من مدينة الاسكندرية متحدث بعلامات الساعة الكبرى وحدوثها من مصر ان شاء الله وتركبوا وقوها قريبا جدا ان شاء الله اما ان يأتيكم الرحمة من عند الله ونخرجه الملكة كيلو بارادتكم انتم أو يأتيكم العذاب في حالة تجاهلكم الأمر وأنتم أحرار في ما تختارونه لأنفسكم وأنا أجري على الله مش عليكم وإن شاء الله ربنا هيجازيني خير لإني بنقل إرسالته الواضحة إليكم من خلال كتبه السماوية وأستطيع أن أناقش أي حد وأدخل طفين من الشيوخ والقصصين والرهبان والكهنة في هذا الموضوع وبالأدلة العملية التي لا يعني شك بعدها وتلفوني على زيرو اتناشر 734 خمسة سبعة تسعة سبعة اربعة وشكرا على حسن إستماعكم والى اللقاء واشتركوا في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد وذلك دعما منكم ليا بإشتراككم على الأقل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل عام وأنتم بخير وعيد فطر سعيد إن شاء الله قادم علينا بإذن الله على الأمة الإسلامية جميعا